Já jsem z Plzně, ze západních Čech. Já jsem z Českého Těšína z Polska. E, pocházím z Břeclavy, ale teďka žiju v Lipově. Jsem z takové malé, malebné vesničky na Jižní Moravě, jménem Vnorově.